Olen nyt hetken katsonut touheeseen noiden koirien kanssa. Joku sinun mielestä hyväksi koirille tännelle syötetään kuivia nappuleita. Vain jätetään ulos kylmää syömään. Koira tarvitsee vitamiinia ruuhasta, että tulkki esimerkiksi pysyy kunnassa. No kuule, Koirat voivat pitää hyvin ja me minä mies. Вот кофе любимый